لو وصلت لمرحله انك بتدور على عنوان ازاي غير حياتي اعرف ان انت اقوى واحسن من اي كلام هتسمعه في الفيديو تعمل كوبايه قهوه كده تعال عشان هقول كلام مهم ده الجزء الثاني من فيديو انك ازاي تغير حياتك في حاجه انت مش عايزها او حاجه مش حاببها في حياتك بتعملها، ففي الفيديو ده هقول على عشر حاجات تعملها، صدقني لو نظمت عليها وعملتها في وقتها المناسب حياتك هتتغير للاحسن، وانتم عارفين ان انا ما بحبش المقدمات فيلا بينا. الخطوه الاولى انك تبدا تغير حياتك وتخليها للاحسن هي القرار، لازم انت تقرر ان انت فعلا عايز تغير حياتك، مش تقول ان انا عايز اتغير وفي خيالي بسرح ولازم اتغير، ولو حياتي بقت عامله بالطريقه دي او حياتي بقت عامله كده اللي ممكن يحصل قرر انك لازم حادك تتغير في حاجة معينة ونعرف ايه يعني بعدين في حاجة معينة ما بطريقة عشوائية انا حياتي مش عجباني ولازم اغيرها وطبعا موضوع القرار ده ما بيكونش سهل لان ممكن الحاجه اللي مش عاجبان في حياتك بتطلب منك انك مثلا تغير مدينه كامله انك تغير اصحاب كاملين انك تغير بيئه كامله انت اصلا متعود عليها فلازم نكون متاكدين وعارفين في البدايه ان موضوع تغيير الحياه مش سهل خالص عشان كده لو ما عندكش الاراده وانت فعلا مش مقرر تغير حياتك هتتعب مع الوقت وهتلاقي نفسك بترجع من الصفر تاني خلينا نقول بعد احنا قررنا خلاص نغير حياتنا وعارفين احنا نغير ايه في حياتنا نخش بقى على النقطة الثانية اللي هي منطقة الراحة أو الكمفورت زون منطقة الراحة مش معناها ان انا قاعد على السرير ولا قاعد على الكرسي وقاعد ما بعملش حاجة مش ده المعنى الحرفي لمنطقة الراحة المعنى الحرفي لمنطقة الراحة ان حاجة انت متعود عليها بتعملها كل يوم ولسه بتعملها لحد دلوقتي ومش عاجباك وعايز تغيرها ايا كانت بقى ايه هي سواء اكل معين باكله كل يوم حاجه معينه بعملها كل يوم ايا كانت ايه هي هو ده المعنى للكومفورت زون او منطقه الراحه لازم في البدايه تكسر الروتين دوت وتكسر منطقه الراحه بانك تعمل حاجات مختلفه انت مش متعود تعملها طب ازاي اطلب اكل مختلف لو انت متعود تطلب نفس الاكل كل يوم اسمع نوع اغاني مختلفه كلم حد بقالك كتير جدا ما كلمتهوش اعمل رياضه اشترك في الجيم لما تيجي مروح البيت بعد الشغل خد طريق مختلف بدل اللي انت متعود انت تمشي من على ثالث حاجة اعرف انت عايز تغير ايه في حياتك زي ما قلنا في البداية حاجة معينة لازم تتغير ما نغيرش الدنيا بشكل عشوائي ونقول انا لازم اتغير وهبدأ اعمل واحد دين تلاتة اربعة اعرف انت عايز تغير ايه بالظبط هل شغلك مش عاجبك هل حياتك الاجتماعية مش عاجباك هل اصحابك اللي بتقعد معهم مش عاجبينك هل في حاجة معينة بتعملها غلط أو مش عاجباك وعايز تغيرها؟ فإنت لو عرفت إنت فعلا محتاج تغير إيه في حياتك حاجة واحدة معينة تبدأ بيها هتوفر عليك وقت كبير جدا. ودي هتاخدنا لرقم أربعة. النصيحة رقم أربعة هات من الآخر، يعني إيه هات من الآخر؟ أطلع من حياتي أروح حياة تانية؟ لا طبعا. هات من الآخر معناها حط المشكلة أو حط الحاجة اللي إنت عايز تغيرها قدامك وحط الاوتبام ايه هو اللي هيحصل بعد ما اتغير مثلا انا شغلي مش عاجبني ايه المفروض يحصل ان انا اغير الشغل طبعا لو انت متاكد ان شغلك مش عاجبك المكان اللي انا عايش فيه مش عاجبني ايه المفروض يحصل في الاخر ان انا اغير المكان ده انا بعمل حاجه معينه غلط ايه المفروض يحصل في الاخر ان انا ابطلها ايا إن كانت هي ولازم تعرف ان اي حاجه في الدنيا ممكن تتغير دايما بنقول مفيش حاجه بتفضل على حالها فلو الحاجات اللي الانسان نفسه بيخترعها وبيكتشفها ما على حلال فما بالك الإنسان نفسه فلازم تعرف أن ما حاجة مستحيلة وما فيش حاجة اسمها مستحيل تتغير لو أنت مقرر فعلا وعارف أنت عايز تتغير في إيه صدقني هتوصلها النقطة اللي بعدها حط الحاجات اللي ممكن تشكل عائق في طريقك أو ممكن توقفك وإنت في البروسس انك تغير حياتك او تغير نفسك، مش عجباني المدينه اللي انا عايش فيها وعايز اروح مدينه ثانيه، قلنا النتيجه للمشكله دي هي ان انا اغير المدينه، ايه العائق اللي ممكن يقف قدامي وانا بحاول اعمل كده؟ ممكن تكون عيلتي، عيلتي في المكان، فدي حاجه تخليني افكر اتراجع عن تفكيري، باكل اكل معين كتير مثلا وعايز ان انا ابطله او عايز ان انا اغيره او عايز ان انا اوقف نوع الاكل اللي باكله دوت، انا مدمن على السوشيال ميديا وعايز ابطل حاجه زي كده، دي طبعا نصيحه مهمه جدا انك لازم تبطل السوشيال ميديا او مش تبطلها تقلل منها شويه لان هي بتاخد اكتر حاجه في يومك او بتاخد اكتر وقت في يومك ايه العائق اللي يقف قدامي في حاجه زي كده ان التليفون على طول في ايدي فلازم اسيب التليفون من ايدي لازم تحدد وتعرف ايه هي العوائق اللي هتقف قدامك وانت بتحاول تغير حاجه انت مش حاجه النقطه اللي بعد كده ابدا بحاجه واحده لو انت في حاجات كثير جدا في حياتك مش عاجباك ابدا بحاجه واحده لو شغلي مش عاجبني والمكان اللي انا عايش فيه مش عاجبني ومثلا بعمل حاجه تانية غلط تلات دول مش عاجبني وعايز اغيرهم ما تبداقش بيهم مع بعض ابدا بحاجه واحده معينه ابدا بيقول ان انا لازم في الاول اغير نوع الصحاب اللي انا قاعد معاهم عشان هم المؤثرين الاساسيين في الحاجه الغلط اللي انا بعملها ما تبداش تغير حياتك كلها مره واحده وبصورة واحده ابدا بحاجه واحده معينه كل واحد عارف طبعا ايه المهم بالنسبه له فابدا بالمهم بالنسبه لك اللي هياثر على باقي الحاجات تبدأش بشورعه شويه لانك لو حاولت تغير حياتك بكل حاجه في مره واحده وفي كل الحاجات اللي مضايقاك مره واحده حاولت انك تغيرها من هنا لهنا على طول هتلاقي نفسك مضغوط متوتر وعليك ضغط كتير وتفكر في المستقبل كتير ودي مش هتساعدك في اي حاجه ولا هتخليك تغير نفسك. نيجي بقى لاهم نقطه ست سمارت جول. طبعا سمارت هنا مش معناها ذكي، سمارت دي كلمه اختصار لخمس كلمات اللي هي سبيسيفيك، ميجربول، Relevant, تايم باوند. ناخدهم كده واحده واحده ونفسرهم. اول واحده لما نقول سبيسيفيك اللي هو لازم الهدف بتاعك يكون واضح قدامك، ما انا يعني ما ينفعش واحد لاعب كوره يقول لك انا نفسي اطلع طيار او انا نفسي اغير كاريري من من مثلا من كوره هبقى طيار. دي حاجه مش محدده دي حاجه مش واضحه قدامك مش عارفه هتبداها منين وهتنهيها ازاي تاني حاجه لما نقول ميجرابل حاجه لازم تكون انت قادر تقيسها سواء مع الوقت مع المجهود حاجه انت قادر تقيسها وقادر ان انت توصل لها. زي ما قلنا في المثال الاول ما ينفعش تكون لاعب كوره وتقول انا هغير الكارير بتاعي وابقى طيار، صعب جدا الشيفت دوت وحاجه مش هتعرف تقيسها وهتكون صعبه جدا انك توصل لها، ولما نقول اتشيفابل حاجه انت فعلا قادر توصل لها، خد مثلا الكوره دوت للطيار خمس اهداف اللي قلنا عليه. ريليفنت يعني حاول تغير حياتك بالطريقه اللي تناسبك انت مش على طريقه نصيحه حد تاني او حاجه نفعت مع شخص تاني فانت خلاص بتبرمج وعارف ان الحاجه دي ممكن تنفع معاك انت كمان، فلو عايز تغير حاجه غيرها بالطريقه اللي تناسبك انت، اخر حاجه هي تايم باوند اللي هي حاجه لازم تحط لها ديدلاين، انا عايز اغير شغلي من اكس لزد مثلا، لازم احط ديدلاين لنفسي ان انا ابدا اشتغل على السي في بتاعي وابدا اعمل مقابلات كتير عشان اخد خبره، ثلاث شهور مثلا، في خلال الثلاث شهور دول هسعى وهحاول ان انا اوصل للهدف بتاعي، مثلا انا عايز ابطل سجاير، ما فيش حد يبطلها في مره واحده، فلو قلت انا عايز ابطل سجاير مش هينفع تبطلها في يوم وليله، حط لنفسك قول انا هشرب النهارده مثلا 10 سجاير بكره هشرب نص سجاير قلل عدد السجاير مع الوقت عشان تلاقي نفسك في الاخر مدي لنفسك ديدلاين اللي هو في خلال 3 شهور انا هكون بطلت نيجي بقى النقطه اللي بعد كده اللي هي جهز نفسك للعاصفه يا عم عواصف ايه يا عم احنا بنحاول نتغير بنحاول نبقى ناس احسن في حياتنا عاصفه لان في حاجات انت كنت متعود تعملها فجاه هتلاقي نفسك ما بتعملهاش فحاول مع الوقت ان انت ما تضعفش وتكون عارف ان انت هيجي عليك وقت هتضعف ايا كان الحاجه اللي انت عايز تغيرها في حياتك، لما نيجي نقول شخص عايز يغير حياته ده معناها ان هو عايز يغير حاجه مش عاجباه هو مش عايز يعملها ولكن هو لسه بيعملها، حبا فيها بقى ادمان عليها ايا كان، فلازم تعرف ان انت مع الوقت هتلاقي نفسك بتضعف وتلاقي نفسك عايز ترجع للروتين القديم لانه كان مريحك، فجهز نفسك العاصفة ذهنيا انت هتكون متوتر وتفكر كتير وهتلاقي نفسك عايز تضعف مع الوقت النقطه اللي بعديها خلي الناس اللي قريبه منك اللي بيشجعوك وبيقولوا بيقولوا لك كلام كويس بيخلوك تبقى شخص احسن خليهم دايما جنبك ما تخسرش الناس دي لان في طريقك صدقني هتخسر ناس كتير جدا سواء اصحاب السوق او ايا كان الناس اللي بتشجعك على حاجه اللي انت بتعملها اللي هي اصلا مش عاجباك وانت عايز تغيرها حاول تخلي في ناس معينه كده في حياتك لازم تخليهم معاك وغالبا الناس دول بيبقى عدد عدد معدود جدا على صوابع من الاصدقاء وبيكونوا دايما الاهل اخر حاجه اقولها لك لو كتاب او حاجه فيديو. على فيديو كان بيقول لك او شوف اعرف ازاي تغير حياتك في يومين في 30 يوم صعبه جدا لازم تكون مقتنع وعارف ومؤهل نفسيا وزهنيا ان الموضوع هياخد منك وقت ممكن وقت كبير جدا على حسب الحاجه اللي انت عايز تغيرها تحاولش انك تستنى نتيجه سريعه بتحصل في يوم وليله ما تحاولش تستنى ان الحاجه تتغير 180 درجه عشان بس انت بتفكر وعملت خطوه واحده بس من كل الخطوات دي لازم تعرف ان انت محتاج وقت وساعات وقت كبير جدا كمان ما تستسلمش للواقع ما تستسلمش ان انت تقول خلاص انا عملت كذا حاجه والموضوع ما نفعش معايا ادي لنفسك وقت وخليك صبور وفي لك كلمة انا بقولها في كل فيديوهات تقريباً اللي هي لازم يكون المصدر الأول والأخير والأساسي والفرعي تحفيز بتاعك انت هو مخك هو انت ما تستناش من حد بره يقول لك غير في حياتك دي حياتي أنا أنا اللي عايشها مش أنتوا مش هتبقى حلوة يعني لو حد جاي قال لك غير حياتك انت فلازم القرار والبداية تطلع من عندك انت وكمل ودي لنفسك وقت وان شاء الله نفسك أحسن سلام عليكم